تزايد فرحنا اليوم والنور يملى الدار بميلاد غالي يشرق الكون من ضيه هلا مرحبا بالورد والطيب والازهار تزايد فرحنا اليوم والنور يملى الدار بميلاد غالي يشرق الكون من ضيه هلا مرحبا بالورد والطيب والازهار وافراحنا حيا بشوفه تزايد فرحنا وسعد مدرار وكل القرايب في سعاده وخلي لهم شانن ومقدر عسى يكبر ويتبع دروبا السنابية ويجعل من أهل الطيف والمرجل الاحرار وربي حماه وعينا لحساد مكفية ويجعل سند خوات صار مهما صار عزوالهن طول الزمان ولياليه صبوه السناب مكرم الضيف دائما من حيا ولا مثلها قد صار شغط وانا هتعيش فرحة خيالية وقدم سلاي العز وتنماجدها مبار رجالين مواقفهم على العز مبنية من الكائدة قوم انتشوف الكبار صار كعامل خصوم اهل الرديسة من حصري فقط على استوديو لفن ثمانية ثلاثة ثمانية ثمانية ثلاثة سبعة ستة.